That's <laughs> right. per aquelles plantes de ocells, com si vols bé, s'avien i jo jo si em plau els com podries donar-vos de ocells? Doncs no, Ja veig que tots els meus pantalons estan abraçats. Estan molt bé Té, ja te'ls pots fer bé. Quan ja tenia el salt per pensar passar, pel camí passar passar que dormia per passar, petes, va ser per mi. passa -t t molt humida. I si em ja humil de la guia em deixes la vida. I que tu veia res deixar-te el xerro cortes. Baixa. Jo també el Però segur que tu passes no -te el xerro bastant. Prena el xerro que no te fredes. Ara, tu la camina uns dies no ho sé Moltes gràcies als pantossers com aquells granells de els meus fillets ja no passarà a passar. De mica els pantossers s'ha anat desprevint o un guillet, o peixés, eh? o els darrers, l'àvia, i tothom aquí a l'espant-nos-sí va cosa que encara sempre porten i la porten al seu cor. Fixeu-vos-hi, -se l'espant-nos-sí ja